بسم الله الرحمن الرحيم آه هذا الفيديو الثاني من سلسلة شرح مادة بحوث عمليات OR1 آه في الفيديو السابق حكينا كيف آه نكتب الموديل اللي هي كيف نحول السؤال من نص لصيغة رياضية عشان نبدأ في الحل يعني أسسنا للحل الآن بدنا نأخذ كيف نحل بدنا نعرف كيف نوصل للاوبتيمال سوليوشن اللي هي أعلى ربح أو أقل تكلفة عنا طريقتين يا إما graphical method يا إما simplex method الغرافيكال ميثود بقدر استخدمها فقط في حاله كان عندي بس تو decision فاريبلز اذا كان عندي بس اكس 1 و x 2 بقدر استخدم الجرافيكال ميثود طريقه سهله ولا قدام احنا ناخذ السمبلكس ميثود بقدر احل عليها اذا كان عندي تو decision فاريبل او اكثر طيب نبدا الان في الجرافيكال ميثود بسم الله طيب هسه السؤال اول شيء راح يكون زي ما اخذنا قبل نص وبتحوله لموديل تمام طيب شو بحكي لي في عندي شركه اسمها ريدميكس بتنتج interior اند exterior paint تنتج دهان داخلي وخارجي من تو رو ماتيريالز ام1 وام2 عندي مادتين مواد مواد خام عندي مادتين خام بنتج من خلالهم نوعين من الدهان الاكستريور والانتريور تمام؟ طيب اعطيني جدول ام1 هي الرو ماتيريال الاولى وام2 الرو ماتيريال الثانيه الاكستريور paint بحتاج انا سته طن من الام1 عشان انتج واحد طن اكستريور نفس الشيء الانتريور بحتاج اربعه طن ام1 واثنين طن إم2 عشان أنتج واحد طن interior paint. الماكسيموم مسموح لي الأفيلابل من الإم1 هو 24 طن. والماكسيموم أفيلابل للإم2 هو 6 طن. بروفيت بير طن بال1000 دولار طبعاً. 5000 دولار للإكستيريور و 4000 دولار للإنتيريور. طيب بحكي لي الـ daily demand for exterior plus 1 أكبر أو يساوي interior. الإكستيريور زائد واحد أكبر من الإنتيريور أو يساوي. ثاني شي بحكي لي ماكسيمم ديري ديماند للانتيريور هو اثنين طن. We want to determine the optimal solution. بدنا نحسب أعلى قيمة ربح. الأوبتيمال solution هذا السؤال بيتعلق في الربح بدي أحسب أعلى قيمة ربح ليه هي الأوبتيمال طيب زي ما حكي زي ما حلينا قبل أول شو بدي أعمل بدي أكتب الموديل. شو أول شي راح أعرف decision variables. إيش راح يكون عندي اللي هي exterior paint والـ paint. بقول مثلاً بحكي هي uh, x1 number of هنقول exterior x2 Number of Materials هي عرفنا الـ Decision Value، بعدين حكينا شو بدنا نسوي؟ تكتب الـ Objective Function. طيب، زد تساوي حكينا البروفيت ضرب اللي الـ الـ Decision Value تبعها. راح يكون عندي خمسة في X1 زائد أربعة في X2. هسا إيش بدي أعمل؟ هذا الإشي بدي أعمل له إيش أنا؟ Maximaize عشان أحسب أعلى ربح، راح أشوف قيمة X1 وX2 اللي بتعطيني أعلى قيمة Z. فالأوبجكتيف function هذا بدي أعمل إيش؟ ماكسمايز، في بعض المسائل بكون بكون معطيني مش بروفيت بيعطيني كوست، فبدأ التكلفة بدي أقلل التكلفة فبعمل إيش؟ مينيمايز، تمام؟ الآن عندي إيش؟ ماكسمايز، طيب بعدين، subject تو، subject تو، هم الـ constraint، لي إيش؟ الـ raw material الأولى، إيه بحتاج ستة طن عشان أعمل الـ exterior، وبحتاج إيه اربعة طن عشان أعمل الـ interior. طيب شو راح تكون؟ راح أقول ستة في إكس 1 زائد أربعة في إكس تو أقل ويساوي أربعة وعشرين، بأربعة وعشرين طن، فبالتالي مجموع الإم ال1 تبعت الإكس تيريور والإنتيريور لازم تكون قديش أكثر شيء أربعة وعشرين، فبالتالي ستة ال ستة في إكس 1 زائد أربعة في إكس 2 تساوي أقل ويساوي أربعة وعشرين، هي أول كونسترين. تمام؟ الثاني واحد إكس 1 زائد اثنين إكس 2 أقل ويساوي ستة. طيب حكي لهون إيش؟ الإكستيريور زائد واحد أكبر من أو يساوي انتريور، طبعا هذا أنا عكسته بالغلط يعني كنت كاتب مفروض أبلش إيش؟ أقول انتريور أقل أو يساوي واحد زائد exterior بس أنا بلشت بالإكستيريور كملت تكملة مش مهم بس نفس المعنى كيف يعني هاي؟ راح أقول الانتريور اللي هي إيش؟ إكس اثنين ناقص انقلها الجهه الثانية ناقص الان... ناقص, الان... ناقص, الان... ناقص اللي هي إكس 1 يساوي واحد يعني إكس اثنين اللي هي انتريور هيها ناقص هاي ناقص إكس أقل أو يساوي واحد تمام؟ طيب بحكي لي الماكسيموم دايري ديماند الانتريور 2 طن الانتريور إيش هي؟ حكينا اللي هي x2 اكس x2 اكس أقل أو يساوي 2 تمام؟ خلصنا؟ لا ما خلصناش بدي أقول x1.x2 كلهم أكبر أو يساوي صفر هيك أنا عملت إيش؟ عملت الموديل كامل حطينا الديزيشن فاريبل والأوبجيكتيف فانكشن والكونسترينتس تمام؟ هسه كيف بدي أحلل جرافيكال؟ أول خطوة لازم إيش؟ المتباينات هذول احولها لمساواه لمعادلات بدي اخلي المتباينه اخليها مساواه طبعا هاي فقط في الجرافيكال ميثود لو قدام راح اعمل شغله ثانيه في السمبلكس ميثود أو الأشياء الثانية طيب خلينا نحولهم 6 x 1 زائد 4 x 2 يساوي 24 وهي بتصير يساوي 6 او واكس 2 يساوي 2 هذا ما لناش فيهم، أرقّمهم، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، عندي صار عندي أربع معادلات. الأربع معادلات بدي أرسمهم على مت... على محور إكس واي تمام؟ وأشوف المساحة المحصورة بيناتهم، كيف يعني؟ طيب هي عندي هي المحاور، محور ها محور إكس واحد، محور إكس اثنين، ممكن يكون إكس واي حسب شو أنا الفارز ديزيشن فاريبل، تمام؟ بدي أرسمهم واحد واحد، هي عندي أربعة، راح أرسمهم واحد واحد، عبارة عن معادلات خطية. طيب كيف راح أرسمهم؟ راح اول مره افرض اكس 1 0 يعني اكس 1 0 يعني راح اشوف ايش القطع الصادي اكس 1 0 اشوف القطع الصادي بعدين افرض اكس 2 0 واشوف المقطع السيني تمام طيب افرض الاكس 1 0 هاي صفرات صار عندي اكس 2 تساوي 24 على 4 اذا عندي الصفر مع ايش السته صفر مع سته اذا هاي النقطه تمام طيب حط افرض اكس 2 0 حط صفر هنا صار عندي ايش إكس واحد تساوي أربعة وعشرين على ستة اللي هي قد أربعة النقطة الثانية أربعة عادي أنا برسم يعني ممكن ترسم بأي طريقة بدك يعني أنا بس بحكي أشياء مفروغ منها طيب بس إيش هسه؟ أوصل بيناتهم بين الستة والأربعة تمام؟ هذا هو إيش؟ الأول هسه يحط واحد طيب بالثاني بآخذ مكان إكس واحد صفر شو بصير عندي؟ إكس اتنين تساوي ستة على اتنين يعني ثلاثة صفر مع ثلاثة هي صفر وهي ثلاثة طيب افرض اكس اثنين صفر هون صفر صفر عندي اكس ثواني ايش ستة هاي ستة وصل بناتهم. هاي اثنين هي لللاين كامل يعني مش للست والثلاث ما علينا الثالثة صفر مع واحد سالب واحد هقول سالب واحد هون وصل الخط هذا هو الثالث طيب الرابع ايش 2 2؟ وهي الرابع هيك رسمنا احنا اربع معادلات، طيب شو راح اسوي؟ هسا عندي كلهم عباره عن ايش كانوا؟ كان اقل من او يساوي، يعني الاولى كانت ايش؟ اقل من 24 او يساوي 24. طيب هي الاول، شو هذا الخط الاول؟ راح يكون عندي المساحه المسموحه اللي بتحقق الـ هي من عند هذا الخط ونازل. يعني هذا الخط ايش؟ راح يكون من هون ونازل، هاي هي ايش؟ متباين تبعته. صح؟ تمام طيب الثاني طبعا كلهم أقل من أو يساوي صح؟ كلهم أقل من أو يساوي الثاني راح يكون من عنده ونازل، هي الخط الثاني راح يكون من هون ونازل، يعني نحط أسهم زي هيك تمام؟ من هون ونازل طيب برضه خلينا من نفس الشيء، هي الثالث أقل من أو يساوي، إذا بد... إذا بطلع هيك هيك أنا بزيد قاعد يعني. فهيك راح أنزل صح؟ اذا بتحرك لفوق راح ازيد اذا هيك بنزل راح يكون هاي المنطقة تبعت الـ constraint الثالث بهذا الاتجاه المنطقة اللي بتحققه يعني بتحقق طيب الـ constraint طيب الثاني راح يكون من عند اقل هاي اقل او يساوي اثنين من عند اثنين ونازل يعني راح يكون الاسهم زي هيك صح طيب بس انا بدي ادور على المنطقة اللي بتحققهم كلياتهم ايش المنطقة اللي بتحقق جميع الـ constraints الاول من هون نازل الثاني وين راح؟ هيك الثالث هيو الرابع هيو اذا المنطقة بتحقق, بتحقق... بتحققهم كل هي هاي المنطقة صح? هون طبعا فيك خط تمام? هاي المنطقة بتحققهم كلياتهم يعني اي نقطة واقعة في, واقع في هاي المنطقة راح تكون ايش لما تعوضها في الكلستان راح تيجي اقل من 24 عشرين او اقل من ستة او اقل من واحد او اقل من اثنين راح تحقق المعادلات هاي. تمام? هاي بسميها ايش فيزيبل ريجن? فيزيبل Region. تمام؟ طيب كيف طلع الأوبتيمال؟ الأوبتيمال راح تكون واحدة من كم النقطة؟ عندي أول شيء نقاط التقاطع عندها هاي النقطة خلنا نسميها إيه، وهاي النقطة B، فما يعني نسميهم كورنرز هن الزوايا اللي بتيجي, بتيجي تقاطعات ضمن الفيزيبل ريجين. عندهم كمان نقطة، خلنا نسميها C، A B C، نقطة D، وهاي E طبعا بقدر اسمي خلص بس وهي اف برضه هذه. واصلا في عندي انا ايش؟ انا في عندي اكس1 واكس2 اكبر من صفر، يعني بحط اكس1 تساوي صفر، اكس2 تساوي صفر، يعني محور السين ومحور الصاد. السين والصاد، تمام؟ مش مشكلة، صار عندي عدة نقاط، الأوبتيمال شو راح تكون واحدة منهم، يعني مثلا ممكن تكون بي، ايش يعني بي؟ باخذ إحداثيات بي بعوضها في الأوبجيكتيف فانكشن، تعطيني أعلى قيمة ري... أعلى قيمة زد، أعلى قيمة ربح. إذا كان إذا كانت البي أوبتيمال. شو راح أسوي؟ راح أجربهم واحدة واحدة اشوف ايش احداثيات A و B و C و D و E احداثيات هاي اللي هي راح تكون عباره عن X1 X2 اللي هي سين وصاد بعوضهم في Objective فانكشن اعلى من Z راح تكون ايش هي الاوبتيمال سوليوشن حللنا السؤال طيب كيف أطلع التقاطعات؟ سهله هسه اول تقاطع عباره عن ايش تقاطع محور الصادات اللي هو محور X2 مع الكونستانت الثالث طيب هاي شو احداثيات النقطه هي راح تكون راح تكون عباره عن ايش صفر مع X2 اذا X1 صفر قطعها مع ايش مع الـ ، الثالث. هاي constraint الثالث. حط مكان x1 صفر، راح 2 واحد. هاي النقطة عبارة عن صفر وواحد، تمام؟ طيب أصلاً هاي مبينة بالرسم. فالنقطة A عبارة عن صفر وواحد. طيب خلص هاي صفر وواحد. النقطة B. كيف بدي النقطة B؟ بدي تقاطع هذا اللاين اللي هو تبع الـ ، الثالث، مع هذا اللاين تبع الـ الرابع، تمام؟ مش هذا الرابع. هذا الثالث راح اقاطعهم اقاطع الثالث بالرابع. فيش اسهل منها. هي اكس حذف تعويض بس اصلا سهلة. حط مكان اكس 2 2 2 ناقص اكس 1 يساوي 1. نقلها جاهزين نجيب هاي بتطلع معك اكس 1 1. إذا واحد واثنين. إذا نقطة بي راح تكون ايش؟ واحد واثنين. خلينا اكتب هنا على جنيت أحسن. أي هي راح تكون صفر واحد. بي عبارة عن واحد اثنين صح؟ طيب سي تقاطع ايش سي؟ تقاطع الثاني مع الرابع. تعال قاطع لي الثاني مع الرابع. سي يباع اثنين مع اثنين تمام؟ طيب نشوف دي النقطة دي تقاطع ايش؟ تقاطع الثاني مع مين؟ مع الأول. تقاطع الثاني مع الأول. هي الأول وهي الثاني. قاطعهم مع بعض. حذف تعويض زي ما بدك أو على الآلة الحاسبة. هي الآلة الحاسبة. طيب خلينا نعوض، خلينا نعوض الأول. ستة. أربعة أربعة وعشرين الثاني واحد نباعود يعني معاملات قاعد وهي ستة إكس ون. ثلاث أنا كتيرها نقطة دي ثلاثة مع هي واحد ونص هيك كان طلعت احداثيات كل النقاط اللي الكورنر بسميهم طبعا هذول النقاط شو بس بسمي؟ بسميهم إكستريم بوينت النقاط اللي بتيجي تقاطع اثنين او اكثر يعني بتتقاطع بين تو كونسترين او اكثر بسمو اكستريم بوينت تمام في عندي كمان الاشي بسميه باوندري بوينت اللي هي بترجع كونسترين واحد يعني مثلا قلنا هاي النقطه اللي هون هاي بس على كونسترين واحد بسميها باوندري بوينت بتيجي على الاطراف مش زوايا بتكون ايش على كونسترين واحد او هون او هون او هون اي نقطه بتجي على كونسترين واحد طبعا ضمن الفيزبل ريجين بسميها باوندري بوينت اللي بيجوا على الكورنر بسميهم اكستريم بوينت تمام؟ النقاط اللي بيجوا بالنص هنا بسميهم ايش؟ فيزيبل بوينت. طيب هسه اللي برا بسميه انفيزيبل، هاي المنطقة بسميها ايش؟ ان فيزيبل انفيزيبل ريجن اللي هي برا اللي شيء مسموح لي أصلاً، مسموح لي بس هاي المنطقة، رح تكون منها الأوبتيمال سوليوشن، ورح يكون واحد من الكورنر اللي هم كيف دعرف؟ دعود هذول، كيف بدي أعرف؟ بدي هذول الإحداثيات في الـ الـ أوبجيكتيف فانكشن. شو بسوي؟ بعمل جدول صغير هاي نحط قيمة زد، طيب نبدأ في أول وحدة اللي هي كانت إيش؟ إيه؟ صفر مع واحد، عوضها، حط مكان إكس واحد صفر، وهون واحد، بصير عندك أربعة، قيمة زد أربعة، الثانية واحد واثنين، حط واحد هنا، خمسة زائد ثمانية، ثلاثة عشر، اللي هي طب خلينا نكتبها، اللي هي واحد مع اثنين، سي اللي هي اثنين مع اثنين، إيه دي اللي هي ثلاث. مع واحد ونص. طيب اثنين مع اثنين في ثمنتاعش. طيب آخر وحدة دي ثلاثة بواحد ونص. واحد وعشرين. نقطة دي. طب في عندي كمان إيه صح؟ مكتبلش إيه؟ في إيه احداثيتها شو؟ صفر. لأ احداثيتها أربعة مع صفر. صح؟ ما هي تعتبر برضو إيش؟ Extreme points. تقاطع بين اثنين. وبرضو الصفر Extreme point. بس صفر بهمناش. تمام؟ طيب عوض أربعة صفر. اربعة بخمسة 5 عشرين 20 وهي صفر يعني هي يعني قريبه قريبه ممكن تكون هي الاوبتيمال فتنسوهاش اي تقاطع بين اثنين او اكثر بحطه اكستريم بوينت طيب اعلى قيمه في هي؟ راح تكون ايش؟ 21 هي الاوبتيمال هيك نحل السؤال. بس عشان نظبطه تكتب له ايش؟ هي آه اوبتيمال فاليو از 21 ات x1 تساوي 3 x2 تساوي واحد ونص وهيك خلص خلينا علامة كاملة على السؤال اول شيء بتكتبه بتعرف decision variable بتحط اوبجكتيف فانكشن بتكتب الكونسترين بتحول الكونسترين لمعادلات بترقمهم وترسمهم بعد ما رسمناهم بتشوف اذا اقل من او يساوي او اكبر شو بتساوي بتحط الاسهم هاي عشان تعرف وين المنطقه المسموحه لك بتاخذ المنطقه اللي بتحققهم كلياتهم ما راح تكون هي المنطقه الاصغر اللي بتشملهم كلياتهم عند هاي المنطقه بشوف الكورنرز تمام يبطيج تقاطع بين الثاني او اكثر ضمن الفيزيبل ريجن عندي اي بي سي دي اي هوا هم, هم الاكسترين بوينت طلعنا احداثياتهم كيف قطعنا معادلاتهم نتقاطع بين كل واحدة ووحدة رسم الاحداثيات هاي الاحداثيات هنا عوضناها في الابيكتف فونكشن اعلى رقم كان عندي الاوبتيمال كتبنا الاوبتيمال فاليو هي واحد عشرين عندي اكس وان تساوي ثلاث اكس وان تساوي واحد ونصفك هان السؤال كامل طيب نأخذ كمان مثال مرة ناخذ مثال مش ماكسمايز مش ماكسمايز بروفيت نعمل مينيمايز الكوست طيب طبعا بيجي السؤال نص انت بتكتبه بايش موديل زي هيك انا كتبته موديل على طول ومرات بيجي موديل على طول بتكمل انت من عندك يعني مش دائما بيجيب لك انه سؤال نص وانت حوله لموديل مرات بيجيب لك موديل جاهزه وانت بترسمها على السريع وبتعطي الاوبتيمال بقول لي مينيمايز زائد تساوي 6x1 زائد 4x2 والكونسترين هيهم 150 إكس 1 زائد إكس 2 اكبر او يساوي 2000 300 إكس 1 زائد إكس 2 اكبر او يساوي 4000 200 إكس1 500 إكس2 أكبر أو يساوي 400 4400 وهذا النون negativity كونسترينت طيب عشان أعمل أول شيء بسوي بحول الكونسترينت لمعادلات طيب خلينا نحولهم هون طيب نرسمهم وحدة وحدة كيف برسمها كيف بعوض واحدة صفر وبشوف القطع الصادي وبشوف القطع السيني عوض الإكس1 صفر صف عندك إكس2 تساوي 150 تمام، طيب عوض مكان اكس 2 صفر، هذا هو إيش؟ الأول، طيب الثاني، هذا هو الثاني، طيب الثالث، هذا اللي هو الثالث، الخط كامل طبعا. طيب هذول ايش كانوا اصلا كانوا اكبر من او يساوي قبل كانوا واخذ ايش اقل من هس اكبر من يعني كيف ارسم الاسهم اذا الخط من هون وطالع يعني هاي المنطقه هاي ايش هي راح تكون الفيبل ريجن للكونسترنت الاول طبعا طيب لا للثاني هذا كان هاي الاول راح تكون برضه لبرا انه اكبر من او يساوي طيب برضه الثالث راح يكون لفوق ايش المنطقه اللي بتحققهم كلياتهم راح تكون من هون ورايح هاي هي راح تكون ايش الفيزيبل ريجون مثلا هاي المنطقه بتحقق الاول بتحقق الثالث بس ما بتحقق الثاني هون يعني الثاني من هون ورايح والثالث من هون وطالع والاول هيك رايح معناته ايش هاي المنطقه بتحققهم كلياتهم اذا هاي هي الفيزيبل ريجون كذلك اعرف وين الاكستريم بوينت حكينا الإكستريم بوينت راح تكون اللي بتيجي بت... عند تقاطع الكنستين مع بعض. أول هي خلينا نقول كورنرز. عندي هون نقطة، وعندي هون نقطة، وعندي هون نقطة. عندي ثلاثة. سميها A، سميها B، وسي. عندي ثلاث نقط. هذول هم إيش؟ Extreme point. طيب أطلع إحداثياتهم. هاي النقطة عبارة عن إيش؟ اللي هي صفر مع أربعين. طيب النقطة A اللي هي صفر مع أربعين. النقطة B. عباره عن ايش تقاطع الثاني مع الثالث على الاله الحاسبه تقاطع الثاني مع الثالث 12 و4 هانو طبعا 12 مع 4 طيب سي احداثيات عباره عن 22 مع صفر 22 مع صفر هذا ايش الاكستريم بوينت هسا شو راح اسوي راح اعوضهم بالوبجكتف فانكشن ودور على ايش على اقل قيمه انا بدي ايش مينيميز بدي اقل الكوست في المثال اللي قبل عملنا ايش عملنا ايش ماكسمايز حسبنا اعلى واحده هسه بدي اعمل نفس الشيء واطلع اقل قيمه وهي راح تكون الاوبتيمال انا شو بدور ما تخربط بدور على ايش على اقل قيمه اللي هي مينيميز من هي راح تكون اقل قيمه هاي هي optimal سوليوشن شو راح اقول له عشان اصيغ له صيغ له جواب صح راح اقول له optimal value أو minimum value تساوي ثمانية وثمانين واللي هي at x1 تساوي 18 x2 تساوي أربعة وهيك خلنا نعد السؤال كامل ماتيني هو المودل أنا بس حوّلت إنه معادلات رسمتها طلعت الفيزابل ريجن طلعت ال extremes point طلعت حداثياتهم عوضتهم في الأوبجكت فانشين طلعت أقل قيمة وهيك أعطيته إيش ال optimal solution اللي هو minimize طيب بنأخذ ده استكمال سؤال هذول أسير السنوات. محتاجين نشوف إذا Following are the optimal solution for. بدو Optimal solution لهاي الموديل المودل. معطيني زد تساوي ثلاثة اكس زائد خمستاش واي معطيني ال constraint اللي هي اثنين اكس زائد أربعة واي أقل أو يساوي اتناش والخمسة اكس وخمسة اكس زائد اثنين واي أقل أو يساوي عشرة. طيب مطين النقاط. كيف ده عارف هني واحدة في Optimal solution؟ طبعاً هو إيش بدو ماكسمايز تمام؟ بدي دعوهم في زد وطلع أكبر قيمة. هس إذا عوضتهم مباشرة وشفت أعلى قيمة وأخذتها احتمال كبير جواب يكون خطأ ليش؟ لأنه أنا ما بضمن إنه كلهم ضمن الفيزابل ريجن تمام يعني أنا مش شرط إنه مثلا كل النقاط هي وين بالفيزابل ريجن؟ ممكن أخذ النقطة برا طب هي ممكن تحقق لي أعلى زد بس لكنها مش مش مسموح لي فيها هي برا ايش؟ الفيزابل ريجن فبالتالي لازم أول إشي أتحقق إنها ضمن الفيزابل ريجن يعني كيف أتحقق منها؟ تحقق لي الكنسترينت يعني مثلا إذا عوضتها تعطيني اقل من 12 او اقل من 10 معناته ايش ضمن الفيزابل او تساوي 12 او تساوي 10 بعدين بعوضها في زد طيب شو بسوي؟ صفر, صفر هاي مستحيله عوض صفر صباحة مع صفر طيب صفر ثلاثة حط صفر ثلاثه باربعه 12 اذا حقق حققت constraint الاول طيب الثاني هون صفر ب بثلاثه سته حققت constraint الثاني عوضها هنا صفر ب 3 اللي هي قد 45 إذن هاي تعملي خمسة وأربعين الثاني واحد مع اثنين ونص عندك اثنين عوضها اثنين زاد أربعة في اثنين ونص ناعش وعندك الاخيرة هى طبعا عوض طبعا في الثاني عوض عوض في الثنتان طيب خمسة زاد اثنين في اثنين ونص أعطتنا عشرة عوضها في زاد نحكون عندك ثلاثة زائد خمستاعش ضرب اثنين ونص أعطتني أربعين ونص هاي أعطتني أربعين, أربعين ونص شوف ستة حط ستة. ستة 2 اتناش. اتناش اقل يساوي اتناش. حط هنا. ستة بخمسة. قداش? ثلاثين. اذا لا تحقق الكنسترين. هاي برا. feasible region هاي بستثنيها اصلا. بعوضهاش بزد. صار طيب عندي بس سي و البي اعطتني خمسة واربعين. وسي اعطتني اربعين ونص اذا الاعلى هي بي. مش سي. طيب السؤال الثاني بحكيلي. the region which satisfies all of the constraints is. بدو المنطقة اللي بتحقق كل constraints اللي شو اللي هي هي الـ Feasible Region، هي المنطقة بتحقق كل الـ Constraints. إيش هي؟ اللي هي الـ Feasible Solution Space. طيب اللي بعده: The theoretical limit uh, on the number of decision variables in graphical method. بيسألني قديش الأعلى إشي في decision variable هي method. كم decision variable بقدر أحكي، بقدر أحل عندي على الجرافيكال method؟ حكيت في بداية الفيديو فقط اثنين، X1 وX2. أنا بحل على ايش 2D؟ برسم على uh, على ورقة. بقدر اشتغل فقط في ايش؟ في two decision variables فبالتالي ايش الجواب؟ اللي هو سي تمام اللي هي اثنين في الغرافيكال اثنين لو قدام راح يكون عندنا ايش؟ انفينيتي في السمبلكس تمام؟ which of the following is infeasible solution for هاي ال constraint بده ايش الجواب الان feasible؟ كيف بدي اعرف انه feasible؟ اللي ما بحقق ال constraint طيب عوضهم اذا اذا اذا وحده من constraints ما تحققت اذا هاي برا ايش؟ الفيزيبل Feasible Solution، تمام؟ يعني هاي انفيزيبل. أي وحدة بعوضها ما بتحقق لي واحدة على الأقل، معناته إيش هي انفيزيبل. طيب هي أنثى؟ اللي هي إيش؟ B. تمام؟ طيب اللي بعده؟ بحكي لك Constraint that does not form a unique boundary of the Feasible Solution Space. بده إيش الـ Constraint اللي ما بيعطيني باوندري بوينت، طبعا الـ Boundary بوينت شو حكينا إحنا؟ هي بتيجي إيش؟ على الخط. ما في على الكورنرات على الخط هون أو, هون او هون او هون او حتى تحت تمام؟ طيب بحكي لي ايش هو اللي ما بيعمل لي باوندري بوينت؟ ايش كونسترينت؟ هو الكونسترينت اللي بيجي برا اللي ما بتدخلش في الحسبه هاي، يعني لو في كان عندي هي هون جاي هذا ما بيهمني، مش مش قادر يعمل لي ايش؟ باوندري بوينت لو كان برا الفيزابل ريجن، يعني مش جاي ولا على كورنر ما بشتغل اصلا ما بفيدنيش احفظ احفظ الجواب ايش؟ ريدندنت كونستانت، تمام؟ Redundant كونسترينت هو اللي ما بيعمل لي ايش باوندري تمام اللي بيجي ملوش دخل في الفيزيبل سوليوشن بيجي برا هيك لحاله كنا هيك انهينا الفيديو هيك حكينا الجرافيكال ميثود كامله ضل عليك من الكتاب هذول Suggestive Problems. اللي هي اثنين و8 و10 الكتاب اوبريشن ريسيرش الطبعة العاشرة بتحلهم عشان تتمكن من اللي شرحناه يعطيكم العافية